No, Pada, pada, Žida volí marcipán 3, 4, létající pracovníci 5, 6, luský úzký ustaraný indián 7, 8, polib, 8, 9, 10, levně navoněná souprava psů 11, 15, 16, 17, 23, 3, fotbalište ji 35 Prazovský pojištění medvěd 50, 100 letní arab, sláva parezů, 69, dále mi bude devět 9, 100. Tisíc, funů, nečekaný bonus. Kdo si chce hrát, musí se na to To se podívejme, dva prsty mám bléně. Prosím, prošlý vás se? Konec. Naletěli jste mi, housková válka, metru na zemi, ptáte se proč, to smysl nedává, to je prostě rep. Špenátor se na stromě, udělejte rep. kam napálej vedle. O 106. Hetíš mojí matiku, postihnete trest. Dej. Všechny ty něco, I to kračí, proč jsou tam ty důležitý informace? Ok, prosím, okay, máš to, to nám věc, nevím, proč mohli mě když jsou týčko, nevím měš, a když se mě zvláští. Českot, je mě, že ven zítra po škole, nevím, kam, do království železnic, porchůn. Nevím nikdo, kdy máme zítra tu akci, nebo co, jestli budeme sát výrodě. Podím mě, tak skutáme.